Hej! välkommen tillbaka till Gamla Uppsala och till vår tidsmaskin. Den här kan jag åka tillbaka i tiden och hämta hit folk som har levt förr. Vi har ställt in den på vikingatiden. Nu ska vi se vem som hälsar på idag. Nej men hej framtidsmänniska! Hej! hej. Du ser bekant ut. Ja. Välkommen hit. Tackar, tackar. Vad kul. Uh, vad du? Uh, den där då? ja Den hade du inte, den vill jag, var, var jag vill vill vill ha. ha den? Det här är mina nycklar. Alltså äh, jag behöver bara öppna det Ja, jag vet vad en nyckel är det där ser inte ut med en nyckel. Äh, men det är ju ett halsband så vi kan byta mot ett annat halsband, bärnsten. Ja, det är, är jättefint men de här behöver jag tyvärr så de kan jag inte byta bort. Ah, Okej. Okay. Mm. Äh, men har du något annat? Kanske något som du... fick jag ser något, jag ser. du har något i håret, den vill jag ha. Något från framtiden vill jag ha. Mm. Okay, okay. Ja. Okej, okej. Så du vill betala mig med några grejer då för att ja. du ska få okay. Vi byter. Vi byter. Mm. Det är det jag gör. Vi byter saker. Okej, okay. Så du har bestens halsband, har du mm. något annat? Ja. ja. ja. ja. ja det är ju great har... som finns. Ja. Här ska du se, inte alla som har, här. är en spelpjäs. i glas. Mm. Mm. Och glaset kommer ända bortifrån Ja, eh, ah, Okej, okay. så mm. det är lite längre söderut då? är mm. mm. en mm. spelpjäs till Linné Tata. Mm. Mm. Okej, okay. mm. ja, den är ju fin, har du någonting annat? Mm. Här ska vi se om du har sett förut. Det här är en rund silverbit och den kallas för mynt. Det har jag talat om faktiskt. Okej, okay. ja. Ja, men det är inte vilket mynt Nej. som helst, jag har vägt det själv. Rent silver, jättemycket silver, och de här krummelurerna, mm. det talar om en profet från Särkland. Mm. Mm. Men varför har du vägt det? Ja men du, det är ingen som bryr sig om krummelurerna, kan man kan göra till ett havsspann, men det är vikten. Okay. Vikten på silvret så man vet hur mycket man får. Men om du ska köpa något som bara är värt lite av vikten, om det står ett mindre mynt eller? Nej ja, men då, då klipper jag i tur. Så det blir två bra. Ja, ja okej. Okay, men okej, okay, så jag ska välja något av det här. Mm. Jag eh, som gillar ju saker som blänkar. Så jag tänker att jag tar någon mint. För stor det är det. Är så speciellt. jag tar mintet och så ska du få mm, det. Okay. Mm. Så, varsågod. Jättefint faktiskt. Men ja, vad är det? Ja, nej, men man kan ha den i håret. Eller så kan man ha den i håret. Så. Ja, alltså, som mm. en bråv kan man ha den. Den det ser lite ut som bärnsted men det, är... ja, det... här är något vi har i framtiden som kallas för plast. Det är ett väldigt speciellt mm. eh, material, det är inte så många som har det. Dyrt va? Ja, jättedyrt. Mm. Ovanligt. Ja. ovanligt ja, här ska jag visa upp. Hemma hos dig kommer det vara väldigt, ännu mer ovanligt. Mm. Mm. Nu ska jag visa upp för alla i vi. Jättefint. Men eh, hur har du fått tag på alla de här grejerna som du säger har... säljer? Re rest mycket, okej. Okay. Jag är handelsresande. Så alla de här sakerna har jag fått tag på olika delar av världen. Jaha, okej. Okay. Mm. Uh, så du har... det var bara gett dig det eller? Nej, nej, nej. Alltså det började med att jag hade så mycket fina saker som jag hade gjort själv hemma på gården. Allt från metallprylar men framförallt tygbitar som jag hade vävt själv och sådär. så där. Alltså mm. färger fina färger. Så det började med att jag åkte upp till Norrland. Och där bytte jag till mig med renhorn och, och björnhudar och sen när jag kom till till exempel Kärkland så var det mm. inte så många som hade björnhudar så då fick jag massor av rika skatter för att byta till med såna saker. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Det är väldigt spännande. Så du reser väldigt mycket då, mm. men var, var, var är det på väg nu? Du nu? Nu ska jag till ett väldigt speciellt ställe. Mm. Jag ska till Vinland. Åh, oh, ser man det? Mm. Det är längre västerut då eller? Jag vet inte var vila ligger, man, man åker mot Island och så ännu längre. Det är jättelångt bort, nästan ingen har varit där. Okej. Ja, det låter ju väldigt speciellt, lite farligt kanske. Ja, jag ja. kanske inte ens kommer tillbaka. Men jag ja. gör jag det så har jag massor av fina. Både saker och berättelser. Ja, vi hoppas ju såklart att du kommer komma tillbaka, men du ska få sticka iväg nu då så du inte missar skeppet till Wienland. Ja, absolut. Okej. Kul att se dig. Tack er. så mycket. Hejdå samtidigt. Tack för vinter. Mm. Hejdå. Hejdå. hej